طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحافظ قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم متابعين الأعزاء الإنس والجن هم عباد الله عز وجل على الأرض والجن مخلوقات أحجبهم الله عز وجل عنا وجعل كيدهم ضعيفا فالمؤمن القوي يخشاه الجن وقد أخبرنا رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن لكل إنسان قرينا من الجان يزين له المعاصي فقد منحهم الله عز وجل قدرات خاصة لم يمنحها للإنس جميعا فكانوا يستمعون إلى السماء وينقلون أخبارها إلى الكهنة فيضيفون اليها الكثير من الاكاذيب ولما بعث الله عز وجل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب والملائكه يقول الله عز وجل في سوره الجن على لسان احد الجن وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهاب الرصد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن ثلاثه اصناف صنف لهم اجنحه يطيرون في الهواء وصنف حيات وعقارب وصنف يحلون وَيَظْعَنُونَ ومنهم من يتصورون ويتشكلون بصور الكلاب قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوى الكلب الأسود شيطان الكلاب والجن تتصور بصورته كثيرة وكذلك بصورة القط الأسود لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره وفيه قوة الحرارة وقد يتصور الجن أحيانا بشكل بني آدم كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم فإن إبليس تمثل لقريش يوم بدر في صورة سراقة بن مالك المدلجي وجاءهم بجيش وزعم أنه أراد نصرهم فلما رأى الملائكة فر وهرب وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوجد جن كافر وجن مسلم ومؤمن بالله تعالى فالكافرون من الجن يوسوسون إلى الإنسان ويزينون له المعاصي ويشككون المسلم في الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا ومن خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي أما الجن المسلمون فلا يؤذون البشر ويعيشون حياتهم في عبادة الله الواحد الأحد فحياة الجن تشبهنا في العديد من الأمور فهم يأكلون ويشربون ويتزوجون وينامون ويسكنون ولكن الله عز وجل جعل لهم قدرات عديدة جعلتهم قوى في الأرض ولكنهم ضعفاء فالجن لهم حياتهم ومعاشهم وأكلهم وشربهم ولهم أماكن يسكنون فيها أو أماكن مختصة بهم وقد يشاركوننا في بعض الأماكن فالجن يسكنون في الصحارى والأحراش ويسكنون البيوت التي بها خلاء والخريبات وفي المقابر والأماكن النجسة وتعيش معنا في منازلنا ومعنا كذلك ولكن لا نراهم ويتجمعون حول الإنس عند سماع الأغاني أو قيام الناس بأشياء تغضب الله عز وجل فالجن المسلم كالمسلمين من الإنس يحب البقاء في الأماكن ذات الروائح الطيبة ويحبون الأماكن الطيبة النظيفة ويدخلون المساجد فعن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث كما يتواجدون في أماكن اللهو والأسواق حيث يكثر تواجدهم لإضلال الناس وإفسادهم وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه رضي الله عنهم قائلاً لا تكونن ان استطعت اول من يدخل السوق ولا اخر من يخرج منها فانها معركه الشيطان وبها ينصب رايته اما عن طعام الجن فطعامه العظام وروث البهائم فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فقال هما من طعام الجن وياكل الجن مع الانسان اذا لم يذكر اسم الله تعالى فهو يحضر موائد البشر وياكل مما يتساقط منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط عنها الأذى أي يزيل عنها ما بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتناول الجن البعرة وهو علف لدواب الجن، ويأكل البخور أي ما يتبخر من الطعام، أما غذاء الجن الكافر فهو الدم، لأن الدم محرم على كل من الإنس والجن المسلم، أما الجن المسلم فغذاؤه هو البخور ذات الرائحة الذكية سواء في المنزل أو في أي مكان، كما أنها في نفس الوقت هي طاردة للشياطين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا فقال أنا أبو هريرة فقال ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت حتى اذا فرغ مشيت فقلت ما بال العظم والروثه قال هما من طعام الجن وانه اتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسالوني الزاد فدعوت الله لهم الا يمر بعظم ولا بروثه الا وجدوا عليها طعاما وقد اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دعا للجن المسلم ان يرزقهم الله عز وجل في كل عظم ذكر اسم الله عليه وأن يرجع عليه لحما أكثر مما كان عليه وهذا خاص بالجن المسلم أما الجن فكان يخاف من عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعمر كان ذا شخصية قتالية لا يخشى أحدا وكان نصرة للإسلام رضي الله عنه فإذا عرف الجن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوم بالسير في أحد الطرق يسيرون في طرق أخرى لأنه كان عبدا مخلصا لله تعالى والمسلم يعلم أن الجن لا تقدر على شيء إلا بإرادة الله عز وجل كما أنها لا تعلم من غيب الله شيئا قال الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا فجعل الله عز وجل الجن يخافون من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبرة لنا حتى لا نخشى الجن بل نحاربه بالقرآن والأذكار فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الجن فصارعه فصرعه الإنسي فقال له الجني عاودني فعاوده فصرعه فقال له الإنسي إني لأراك ضئيلا شحيبا كأن ذريعتيك ذريعة كلب فكذلك أنتم معشر الجن أو أنت منهم كذلك قال لا والله إني منهم لضليع ولكن عاودني الثالثة فإن صرعتني علمتك شيئا ينفعك فعاوده فصرعه قال هات علمني قال هل تقرأ آية الكرسي؟ قال نعم قال إنك لن تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خذج كخذج الحمار لا يدخله حتى يصبح قال رجل من القوم يا أبا عبد الرحمن من ذاك الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال فعبس عبد الله وأقبل وقال من يكون هو إلا عمر رضي الله عنه فاللهم احفظنا من مكر الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته